Liviu Dragnea anunță un nou proiect de lege pentru casa Regal, va trece în procedură accelerat. Predintele Camerei deputailor, Liviu Dragnea, anunța ce se introduce în procedură parlamentară un nou proiect privind casa Regal. Un astfel de proiect a mai fost chimiat de Liviu Dragnea și Icelin Popescu-Tericianu, dar a fost retras pentru ce era necesar crearea unei instituții care se poate primi un buget autonom de la Guvernul României. Am pregătit un nou proiect al casei regale, discutat cu dumnealor. A intrat sau urmează să intre în procedurile parlamentare. Va fi adoptat până la finalul acestei sesiuni parlamentare, a declarat Liviu Dragnea. Dragnea și Tericea nu au retras proiectul, inial, privind Casa Gal din Parlament. Solicitarea a fost făcut de ambii inițiatori, ea a fost înregistrat luni. La Senat. Proiectul de lege prevedea acordarea statutului de persoan juridic de drept privat iar ar fi permis familiei regale să pestreze palatul Elisabeta după moartea regelui Mihai. Este necesar crearea unei instituții care se poate să fie bugetat, a spus Tericianu, după decizia de retragere a proiectului, el precizând ce o nou inițiativă va fi depus în Parlament.